أنا اسمي نمر عوف. علاء صديقي وبعتبره أخويا وشريكي من سنين طويلة. في الأفكار، في التكنولوجيا، في السياسة، في حلم التغيير، في المطبخ. حاجات كثيرة اتعلمتها منه، وحاجات كثيرة عملناها سوا. علاء بقى له فترة في السجن بسبب أحلامه وارائه والأسبوع ده بيتم عيد ميلاد الأربعين في السجن. التنين البامبي هو اسمه علاء وسط أصحابه أونلاين، وهو وحشنا جداً فوق الوصف النهاردة أنا اخترت ثلاث نصوص من كتابات علاء أشاركها معاكم في قراءة كتابه بأشكر كل المنظمين على الدعوة وتحت المساحة دي. كل فقرة بتعبر عن جوانب معينة في شخصية علاء وحياته. أه وأشجعكم قبل ما أبدأ قراءة إن أنتوا كتاب علاء. المقالات اللي أنا مختارها على مدار آخر 10 سنين واحدة من 2011، 2016 و 2017 وهشارك معاكم أجزاء من كل مقالة بالعربي والكتاب هو ترجمة كل كتابات علاء على مدار آخر 10 سنين بالإنجليزي. نصف ساعة مع ابني خالد 19 ديسمبر 2011 نفرح بالزفاف لأنه زواج نحزن في الجنازة لأنه الموت نحب المولود لأنه إنسانه لأنه مصري ينفطل قلبنا على الشهيد لأنه إنسانه لأنه مصري نذهب للميدان نكتشف أننا نحب الحياة خارجة ونكتشف أنه حبنا للحياة مقاومة. نجري نحو الرصاص لأننا نحب الحياة وندخل السجن لأننا نحب الحرية. البلد هو ما نحب وما نحيا ما يفرحنا ما يحزننا. لو سقطت الدولة لن يبقى فقط الميدان، ستبقى محبة الغريب، وكل ما دفعنا للميدان، وكل ما تعلمناه في الميدان. الحب خالد والحزن خالد والميدان خالد والشهيد خالد والبلد خالد أما دوراتهم فلساعة، ساعة فقط. في ذكرى يناير 23 يناير 2016 لكن هناك شيئاً واحداً لا زلت شيئاً واحداً أعرفه، أن الشعور باتساع أفق ممكنة، كان حقيقياً. ربما كان اعتقدنا أننا على وشك نفس الأفق بأدينا ساذجًا، ولكن اعتقادنا بإمكانية أن نعيش في عالم مختلف لم يكن غبائًا، كان إمكانية حقيقية، أو على الأقل هذا ما تذكره. صورة للناشط خارج محبسه، 17 مارس 2017 تفتحوا علينا على التانية الثانية. خطرنا أول خطوات تزامنا مع تسقط القنابل على بغداد. نظرنا حولنا، فوجدنا أشقاء عرب يصرخون ليس لحسب كرامتنا. وحلفاء في الشمال يتفون ليس باسمنا، ورفاق في الجنوب ينشدون عالم بديل ممكن. أدركنا أن العالم الذي ورثناه إلى زوال، كما أدركنا أننا لسنا وحدنا. أيقنا محورية تكنولوجيا المعلومات في السياغة العالم الجديد، وأدركنا انكشفنا أمام احتكارات العالمية. لذا تبنينا البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر كضرورة للتطوير المجتمع وتحقيق استقراراته، وكذا أساسية في تحديث الاقتصاد وإنهاء تبعياته. بدأنا بالدعوة، دورنا على كل الجامعات، طلبة محاضر اساتذة نظمنا مؤتمرات ثم تدريبات استهدفنا كل الفئات من مدرسين مادة الحاسب الآلي بالمدارس الاعدادية لطلبة الهندسة للقضاة والصحفيين ربطنا بين نبضنا للآثار السلبية لمنظومة الملكية الفكرية على البرمجيات وأثارها على صياغة الأدوية فوجدنا أنفسنا منخرطين في قضايا اجتماعية كالحق في الصحة ربطنا بين نقدنا للشركات الاحتكارية ونبض منظومة العولمة على الأسس الليبرالية الجديدة فوجدنا نفسنا في تقاطع معطيف واسع من النشطاء احتلال طيب التكنولوجيا والتكنولوجيا صدرت أولوياتنا. خلطنا في تعليم المصطلحات، ثم ترجمة واجهات البرمجيات، كما علمنا الحاسوب قواعد العد والهجاء والصرف. صممنا خطوط، طورنا برمجيات، بنينا مواقع الكترونية. مع إهتمام بالتوطين وهندسة اللغة، زاد اهتمامنا باللغة والثقافة العربية، فشبكنا مدونين العرب، وشجعنا الفنانين والكتاب والباحثين والمترجمين على إتاحة الإبداع وما تحت أيديهم من إرث بشكل مفتوح وحر. وأثناء العمل على دعم المحتوى العربي على الشبكة استدعنا سريعاً بقيود الرقابة ومحاولات محاكمة وتكفير وحبس الكلام. هكذا انضممنا ممنا المدافعين عن حرية الرأي والتعبير والعقيدة مع حرية الصحافة وحرية الأكاديمية. أسسنا شركات إلكترونية وحركات سياسية. أسسنا أيضاً شركات تقدم حلول الخدمات. شكراً جدّاً لكم.